عمران خان صاحب کے پاس ہیں جیسے ہی آپ پر یہ الزام لگتا ہے نارملی کہ آپ نے کچھ ایسے معاہدات کیے جن کو آنر نہیں کیا ہم نے ایک چیز کے اوپر ان کو اتراض کیا جی تیل پیٹرول کی اور ڈیزل کی صدر پوٹن سے جب میں ملا اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا میں نے صبح جانے سے پہلے باجوا کو کال کی یہ باجوا نے امریکروں کو کچھ اور پڑھایا سارے ملک اپنے انٹرسٹ کے لیے فورن پالیسی بناتے ہیں یا ان کے سامنے جا کے گھٹوں پہ لیٹ جاتے ہیں